I never need دعس الكل من يخد الوعد ووعد الحر يحتسب دائم وانا اوفي الوعد رجال العين the never be the same ساعة من الامن نطلق صرخل عالجي نطرب المستمع نقدم لكم الرعب النظيف تقلع الضايع من مكانه the game منهم المنوب بس ما طابنا في كل ساعه وجود في عش الكل مني خده وعد وعد الحر يحتسب دين وانا تينا اوفي الوعد صفة رجال نحمر العين We, بزيدهم الشعر بيت احنا دعسناهم لأن قواء لهم وفعاء لهم لهم كذبوا عفن يا أخي ذولا فجر في كل شيء بس يكتبون ما في يوم الناس ابن الدعم منهم اختفون حدهم تهديد فاضي بنفخك انه سجارة وش مع هذا الكلب وقلي فرخي باكسر جناحة لو على تهديد فاضي شوفي قلبي من حجر بأكل كنه بس بسحب هذا البقل اضرب سلام للدون يا ودنا مجنون لو انا باكسرك وشيل منك الفون هم يدرون عند هم فرعون بسحب لسانه وقطعه كني ترى مسكون دس فرخ الوز ما شفناه بس شفناه مبارح شفتوا كيف انداس وتبهدل وتكسر عظامه مسخره ما عنده هلا سبه او توضيح كاذب بس هذا اللي معاه مسكين بس خلاه يهايط. Weepers boys got the game I'll you okay ever never to be the same دعس الكل مني خده وعد ووعد الحر يحتسب دين وانا أو اوفي الوعد صفه رجال احمر نعم. العين. We bad boys got the game I UK ever never need to be the same لم يتيو ما ربك فضى اللايف إزا نارا بارا ماني أورا بيرتفوا وايف يا ناقز بتي فوق تمني هنا تبوك لو توقف قدامي انت رجل تلقى الهلاك ما انت رجال تقابل بس احرشت اللي رباك تربيتك تربيتي مثل تلريكل اللي يخباك أنتوا من نفس الطينة أنتوا والكلب كلوشي تسول الهيس لو مو فاحصوا بار تلقى نفس الجينات عمتكم كلوشي شارد مني لأ. سنوات وجاب الكلب الخاين ينبح على انا وانطيادات شية كوي ظل الشامق واللي مترب الربية ألعب فيكم كنكم كن كورة وحارسكم على جنب ارميه ترى ما فيكم فرفوي يصد الهجمه اللي جت مني سجل يا تاريخ ودون هزيمه عزيمة الدول دولة دولت وكلي رابانا الحسن المنيع إلا أنتم مصدر الراب الوضيع We boys got the game you everyone, everyone, be the same مني وعد ووعد. We bad boys got the game. You can ever, never need to be the same.